کے کے حق وسلم وجود پانے والی ریاست مدینہ کے دوسرے سربراہ اور خلیفہ اول سیدو بکر صدیق رضی تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین قریبی دوست اور سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی شخصیت ہے ریاست مدینہ میں قائم ہونے والی خلافت راشدہ کا آغاز سیدنا نابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوتا ہے پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر تشکیل دینے کا خواب تبھی شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے جب خلفائے راشدین کی خدمات فضائل و مناقب کا ذکر عام کیا جائے اور ان کے قائم کردہ اصولوں کو ان کو قائم کردہ اصولوں کو تسلیم کرتے ہوئے اپنایا جائے اس لیے ضروری ہے کہ پاکستانی قوم کو خلفائے راشدین کی خدمات و فضائل سے روشناس کروایا جائے اس قرارداد کی مخالفت نہیں کی گئی ہے سوال یہ ہے کہ جو اس قرارداد کے حق میں ہے وہ ہاں کہیں جو اس کے خلاف ہیں وہ نہ کہیں میرے خیال میں فیصلہ حاملوں ہاں کے حق میں فیصلہ حاملوں ہاں کے حق میں قرارداد متفقہ طور پر منظور ہے